you hisunu mataka ekkala mat vela hitiyo tin yalu pissu de thuna man da bandha wege daduru maweya da anduru man kiuwe magema dukkabba ai denme preethi vela neda preethi yanapare bollu kandu ban thawa ොති බැඳ ාව ො ගන්න යි න්න නෑ ා ාව මත යිද අයි ල ඉන්න කාල හරි ප ද ගන්න රෑ කළ ගේවෙ නි සබෙන් ම මල දවසක පහසෙන් යා! කළ හැකි ත කාල ෙන් පා තු පිට ති න් ෙව යන්න ප තව දෑ හිත යන් කියන්න පු ල්ුවන් බැරි ත මහන් හැකි දහසක පසද ව පාදගෙන පාද පාද තව හර වන්නේ උඹලයි දැන්. මම අව පාද ලගාව වල ගෙන පාදවපු යයි ම sinna <laughs> වතුන මඩකඩ 100ට අරගෙන පෙර මතකයන් 100 එකතු කරන් පාඩේ චාටර කන හොඳටම දැනගෙන කාලකණ්ණි ජීවිතයක් දිවන්නේ මොකද්ද මගේ මේ යාළුවෝ කියන්නේ වේදනාව මගේ ඇඟට දැනෙන්නේ සික් අරගන බං හැමදේම කරන්නේ මං විඩුවෙන් තව ජීවිතයක් තියෙනවා ඒ ගැනවත් හිතන්න වෙලා නැහැ මගේ ජීවිතේ පැටලුන ගලව ගන්නපත් මා කල්පාවකදී පිල්ලිය කසාමන ජීවිතේ කාටවත්ම බම් පලක් නැදී රෝගයක් මගේ ලේවල තවරුණු කර්ම රාසිය තියෙනවා පැවුරුණු යටි හිත කියන හොරකමුත් කරමු මුදල් ලැබෙනවන් මර්ඩර් ගහමු ඉතුරුව තියෙන්නේ ජීවිත විතරයි ඒකත් අඩපණ බාගට මැරුමු මෙහිම ගියොත්නම් ජීවිතේට මට පාරයි හිරගේ විතරයි ඉතුරු නනසින් වැඩිලා හිත තැවිලා කර්මේ පස්වස සැමදා මදු විතරට හදාගනි අනිවාර්යෙන් මකාදමයි තාසහන්නේ බොරණකපන් ජීවිත අපරාදී මනසින් අපි මෙලෙස පරවි එත